નમસ્કાર મારું નામ જોશી જયમિત હું શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર એફ વાય બી અભ્યાસ કરું છું અભ્યાસક્રમને અનુલક્ષીને અમારે ટીએલએમ બનાવવાનું હોય છે એમાં મેં ધોરણ દસ વિષય વિજ્ઞાન અને એમાં એ પ્રકરણ શ્વસન એમાંનો એક મુદ્દો છે કે જે માનવઅેક્ષા તો એના ઉપર મેં ટીએલએમ બનાવ્યું છે જે હમણાં તમારી સમક્ષ રજૂ કરીશ આ ટીએલએમ બનાવવા માટે મેન સૌ પ્રથમ તો એક સીસો સીસાને આપણે અડધેથી કાપી દેવાનો જે ત્રણ સ્ટ્રો જોશે એક ઉપર અને બે નીચે ઊંધો વાય આકાર એ સિવાય બે ફુગા સ્ટ્રોમાં લગાડવાના અને એક ફૂગો છે એ નીચે લગાડવાનો તો આ નીચેનો ફૂગો છે એ ઉરોદલપટકનું કાર્ય કરે છે અને આ જે બે ફુગા છે તે ફેફસાનું કામ કરે છે અને આ જે સ્ટ્રો છે એ શ્વાસનળીનું કાર્ય કરે છે તો આપણે જોઈએ કે આ જેમ મુરિદલ પટલ જે નીચે આવશે તો તેમ ફુગામાં હવા ભરાશે ફુગા એટલે અહીંયાથી ફેફસા તરીકે વર્તે છે એટલે ફેફસામાં હવા ભરાશે ને જેમ આપણે મૂકી દેસું તો એમ જે એમાંથી હવા હવા જે નીકળી જશે ઓછી થઈ જશે ફરી પાછું ખેંચશું એટલે હવા ભરાશે ફરી પાછું મૂકી દેસું એટલે હવા ઓછી થઈ જશે અને આ મોડલ આપણે વિદ્યાર્થીઓની શોધ રજૂ કરીએ તો પ્રત્યક્ષ રીતે માનવ ફેફસા કઈ રીતે કાર્ય કરે છે તે તેને સમજવામાં ખૂબ જ સરળતા આનો હેતુ આજ